Καλώ ήρθατε. μια δύσκολη εβδομάδα, για Πρόεδρε, ειδικά για τους συμπολίτε μα στην Ατική η οποία δοκιμάστηκε από αυτή την πρωτοφανή χιονόπτωση τη Ελπίδας. Αυτό το οποίο θέλω να σα τονίσω είναι ότι η προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό κράτο είναι. Συνεχή και αποτελεί αδιαφραγμάτευση προτεραιότητα της την κυβέρνηση. Θα υπάρχουν και θα υπάρχουν και αστοχίε, τις οποίε πάντα με θάρρο οφείλουμε να αναγνωρίζουμε, κυρίω για να μπορούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μα και να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Όμω πρέπει να σα πω ότι συνολικά η δουλειά που έχει γίνει στον τομέα τη πολιτική προστασία αυτού του 30 μήνε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και έχουμε βάλει τα θεμέλια για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε διαδικασία σε εκπαίδευση, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε απρόοπτο όσο έντονο κι αν είναι αυτό. Και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, δουλεύοντας ακόμα πιο σκληρά, για να μπορέσουμε να είμαστε τελικά επιτυχημένοι στους στόχους στους οποίους έχουμε θέσει. Ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι χθες είχαμε στον τομέα οικονομίας μία, πιστεύω, πολύ σημαντική, Εξέλιξη. Μα επισκέφθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλο και η ελληνική καταγωγή Τζέιμιν Ντάιμον τη μια από τι μεγαλύτερε τράπεζε στον κόσμο, τη JP Morgan, η οποία αποφάσισε να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη επένδυση στην πατρίδα μα. Η οποία επένδυση πιστεύω ότι σηματοδοτεί και μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνη αυτή τη τράπεζα στι προοπτικέ τη ελληνική οικονομία. Επενδύοντα σε μια εταιρεία ουσιαστικά αυτοδημιούργητων ανθρώπων, αποδεικνύει και τον δυναμισμό που υπάρχει σήμερα σε αυτό το οικοσύστημα των ελληνικών νεοφειών επιχειρήσεων. Και φυσικά είναι μια επένδυση η οποία είχε όφελο και για όλου του εργαζόμενου τη εταιρεία, οι οποίοι αποκόμισαν πολύ σημαντικά οικονομικά ωφέλη μέσω αυτή τη διαδικασία των στόκ όψων, στην οποία έχει θεσμοθετήσει αυτή η κυβέρνηση. Και μακάρι και άλλε πολλέ ελληνικέ νεοφυεί επιχειρήσει να έχουν μια αντίστοιχη πορεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στον τομέα τη οικονομία, παρά του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξη, δεν παραγνωρίζουμε τι δυσκολίε που υπάρχουν. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το πρώτο μέλημα των πολιτών σήμερα είναι η ακρίβεια, μια εισαγόμενη ακρίβεια, αποτέλεσμα πληθωριστικών πιέσεων προερχόμενων από τι ανατιμήσει στην αγορά τη ενέργεια. Πλην όμω η υποχρέωση τη κυβέρνηση είναι η ανάπτυξη η οποία δρομολογείται να αφορά όλου τους πολίτε, κανεί να μην με είναι πίσω. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση θα παραμείνει απολύτω συνεπή στην πολιτική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματο όλο των πολιτών για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και αυτό το κύμα ακρίβειας, το οποίο ελπίζουμε να είναι πρόσκαιρο, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια πότε αυτό θα τελειώσει. Και φυσικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στηρίζεται με δύο τρόπους. Μέσω τη μείωση των φόρων, που από την αδιαπραγμάτευτη πολιτική τη κυβέρνηση αυτή το έχουμε αποδείξει εξάλλου και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτή την πορεία, αλλά και τη αύξηση των μισθών, διότι θέλω να σα επαναλάβω και τη δέσμευση τη κυβέρνηση την 1η Μαου, νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει, να προχωρήσει σε μια όχι ευκαταφρόνητη, πολύ πιο μεγάλη αύξηση του κατώτου του μισθού σε σχέση με αυτήν την οποία ήδη εφαρμόσαμε από 1η Ήανουαρίου. και είμαι πολύ αισιοδόξος για τις μέσω μακροπροθεσμες προοπτικές της ελληνική οικονομίας και είναι πάντα θετικό, όταν αυτή η αισιοδοξία, αντανακλάται και στις επιλογές που κάνουν σημαντικοί ξένοι επιδετές, οι οποίοι, για να επενδύσουν στην Ελλάδα αυτά τα κεφάλαια, σημαίνει ότι και αυτοί τι τις προοπτικές της οικονομία αλλιώ Αλλιώς, προφανώς, και δεν θα προχωρούσα σε δίπτυες οι πυρκαγιέ του καλοκαιριού και η πρόσφατη κακοκαιρία μα διδάσκουν ότι η χώρα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποκτήσει και να εδραιώσει, μάλλον, ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο αντιμετώπιση κρίσεων. Κρίσεις που, όπως δέχεται πλέον η επιστήμη, συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και δυστυχώ αναμένεται να εμφανίσουν αυξητική τάση στο μέλλον. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να μπορεί, ακόμη και σε ακραίε συνθήκε, με τον κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και τη σωστή υλικοτεχνική υποδομή να εξασφαλίσει και να προσφέρει στους πολίτες ασφάλεια και προστασία τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και της μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων που αναμένονται όσο φυσικά και στο επίπεδο της αντιμετώπισης όταν έρθει αυτή η κατάσταση. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνει, και αλλά είναι απολύτως απαραίτητα. Αυτές τις μέρες... Οι συμπολίτε μα έζησαν ιδιαίτερα δύσκολε συνθήκε, όπω είπατε, ειδικά στην Αττική. Πέρασαν δύσκολε ώρε. Ελπίζω ότι τα φαινόμενα αυτά σιγά σιγά έχουν πλέον αντιμετωπιστεί στο σύνολό του. Είναι εξίσου βέβαια, σημαντική, βέβαια, και η έγκαιρη ενημέρωση και συνεργασία και των πολιτών με του κρατικού και του τοπικού φορεί για αυτό το δύσκολο έργο. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι αξίζουν για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και ευχαριστίες και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΙΕ, τη τοπική αυτοδιοίκηση και όλων των κλάδων, όπου μπόρεσαν να ανταποκριθούν για να προσφέρουν, στο μέτρο που ανταποκρίθηκαν και προσέφεραν στου συμπολίτε μα που βρέθηκαν σε δύσκολε συνθήκε. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία τη προσφορά εθελοντών και οργανώσεων στην προσφορά του σε ευάλωτε ομάδε, λόγω χάρη άστεγους, που κι εσεί και εγώ είχαμε την ευκαιρία να εγώ κατ' τελευταίο καιρό. Είναι σημαντικό το έργο που προσφέρουν και αξίζει πραγματικά να, να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί και οι οργανώσει από την πολιτεία, γιατί στι δύσκολε στιγμές δεν περισσεύει κανένας. Στο θέμα τη οικονομία, όπω ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία αναμετρήθηκε με μεγάλε δυσκολίε σε μια δεκαετή κρίση και στη συνέχεια με την πανδημία, πέρα από τι σημαντικέ απώλειε σε ανθρώπινε ζωέ, έχουμε τι βαριέ δυσμενέστατε συνέπειε και στην κατάσταση τη οικονομία. Επομένω. Κάθε κίνηση επιχειρηματική που αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία είναι φρόσδεκτη και ελπιδοφόρα. Και όπως είπατε, νομίζω, όχι μόνο για την κατάσταση της οικονομίας, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο, στο σύνολο. Και εκεί αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε τις επιχειρήσεις start-ups, έχουμε νέους ανθρώπους με δένες δίνουν δίνονται δυνατότητα, δηλαδή πέρα από την επιχειρηματικότητα και την είσοδο κεφαλαίων στη χώρα, την οποία δεν υποτιμώ καθόλου. Να, δοθούν, να δοθεί ευκαιρία σε ανθρώπου να αναπτύξουν τι δεξιότητέ του. Ιδίω στη νέα γενιά, η οποία έχει πάρα πολλά να προσφέρει και πλήττεται φυσικά περισσότερο από την ανεργία. Επομένω, όλα αυτά είναι προ τη θετική κατεύθυνση, θα Επιτρέψτε μου μία συμπληρωματική παρατήρηση σε σχέση με ε, αυτό το οποίο είπατε και αφού ευχαριστήσω και εγώ ε, όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού τη ΕΕ αλλά και του εθελοντέ μα που βοήθησαν ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την. Ε, περιπέτεια του χιονιά τη περασμένη Δευτέρας. Το σημαντικό, όπως είπα, είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Θέλω να τονίσω ότι στο ζήτημα της αποκατάστασης της ειδικοδότησης κινηθήκαμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε κινηθεί σε σχέση με την ίδια. Γιατί διαπιστώσαμε τότε ότι υπήρχαν αδυναμίες στο στεριασμό μας και γιατί είχαμε φροντίσει να έχουμε κινητοποιήσει πολλά περισσότερα συνεργεία, για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται σε κάθε μεγάλη χιονοθύρα, νομίζω το καταλαβαίνουν οι πολίτε. Είδαν τον όγκο του πλημμύρου που έπεσε. Όταν πέφτει ένα δέντρο και κόβει ένα, ε, ε, ένα πυλώνα μέση ή χαμηλή τάση, είχαμε 200.000 νοικοκυριά το βράδυ τη Δευτέρα χωρί σπίτι, χωρί ρεύμα. Και η αποκατάσταση τη ηλεκτροδότηση υπήρξε πολύ πιο γρήγορη από αυτήν ε, ε, τη προηγούμενη χιονοθύρα. Πάντα όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα θα υπάρχουν δυσκολίε. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και όπως είπατε σωστά και το σήμανα και εγώ μεγάλη έμφαση στον συντονισμό, στη τυποποίηση των διαδικασιών, στην έγκαιρη λήψη των αποφάσεων και στην άμεση κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού με βάση τον σχεδιασμό των οποίων έχουμε εκπονήσει. Οπότε νομίζω ότι και από αυτήν την καουτερία πήραμε τα, τα μαθήματά μας. Θέλω να ειλικρινείς μαζί σα η έμφασή μας. Ήταν στο να, να κρατηθεί ανοιχτή η Αθηνών Λαμίας, διότι εκεί πάντα είχαμε τα προβλήματα. Κρατήθηκε. Ανοιχτή μα πρόκειψε δυστυχώς ένα πρόβλημα στον βασικό αυτοποιητόδρομο της Αθήνας στην Αττική Οδό, λόγου στο οποίο νομίζω ότι έχουμε εξηγήσει και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσουμε πολύ, πολύ περισσότερο.